اشتركوا شعري ليش عايش بالشعر ؟ قلت لي السنة في قمر قمر على الممشى يمر سمو عليها يالسلام مبروك يا ريم و سعد ليلة فرحهم نسمعن لحن فرح برجورة عتياريم يا ريم يا ظبي مبروك يا ريم و مبروك يا بن اشتركوا شايش بالشعر <تصفيق> على ركيع سنه عمر